Salut, dragi prieteni! Eu sunt Gabriel Barbu. Tehnologia Gen RoboCap, folosită în China de personalul de control al epidemiei. Poartă căști inteligente a la RoboCap. Poate scana, analiza cu ușurință temperatura corpului. Poate scana, analiza 100 de persoane în mai puțin de 2 minute. Camerele cu infla roșu pot detecta temperatura ridicată până la 5 metri distanță. Dispozitivul inteligent este capabil să scaneze coduri QR și să aplice recunoaștere facială. Vă dați seama. O să urmeze un clip video tradus de mine. Sănătate multă vă doresc! Dacă v-a plăcut distribuirul, vizionare plăcută.